जन्नत उन लोगों के लिए है बहुत बार दोनों जन्नत उन लोगों के लिए है जिनके पहलू विस्तार से अलग रहे अक्सर जिसमें जनत उन लोग اٹھ کر عبادت کرتے ہیں ان کے فکر اور دوسرا پہلے قابل غور ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت کی امید دیتے سے اللہ رب العالمین کے راستے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے رکھا ہے کیا نامہ ہے وہ بھی بہت خواب سے رو پڑے اسے کوئی نہیں سکتا حضراض اللہ کو کہتے ہیں کہ اپنی موٹ کی پر سوار ہیں اور اپنی پیر کو رات میں کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری وقت میں کہا تشما کیا ادا تسما اللہ تسما اللہ تسما ہو سکتا ہے اور لے کے سیلا چلی جائے اللہ کو تیار ہیں رب سے تمہارا رب ہے جو تمہیں جو تمہیں پلاتا ہے جو تمہیں روزیاں دیتا ہے اس میں مسلم سب پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو مرا اپنے اپنی علماء کا احترام کرو ان کی احتیاط کرو تمہارے لڑو ان کا ان کی باتوں یہ سبھی باتیں آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں بتائی پہلے نمبر پر اللہ سے دوسری بات وقت کی شامل ہی کرنا چھوڑنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے, کے لیے اشارہ جو نماز نہیں پڑھتا ایک نماز تو پڑھتا ہے اس لیے کوئی بات نہیں اور جن کو کیا ہے لیکن اپنے گھروں میں کر رہے ہے ایسا لگتا ہے اس مال سے کتنے بڑے امیر کبھی ہو جائیں گے کے مال کو سمیٹ کر رکھنے والا امیر ہوا ہے کبھی ارے اگر کو سمیٹنے کی کوشش کرو بہت کام اکٹھا کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں ہو لیکن یہ شیطان ہے جو امیروں میں گھستا ہے اور کام آ سکتا ہے تمہارے بال بچوں نے یہ کام آ سکتا ہے یہ حضرت نے کیا کہا تھا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہے تلاش کرو گے تو ان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خبر ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے بہت اچھا کافی بنانے سے یہ